اذن صن لسانك اصنع السلام تواضع واخر شيء بمزمور 34 عدد 20 بيقول يحفظ جميع عظامه واحد منها لا ينكسر داود عم يخبر هلا هون اكيد حدا بيقول مش معقول ما كلنا مكسرين ومجبرين مليون مره كيف ويحفظ جميع عظامه واحد منها لا ينكسر، وكيف هيدي بتعلمنا مخافه الرب؟ شو لها علاقه؟ طيب بننتبه للساننا، بننتبه لاعمالنا ومنتواضع قدام الرب، شو خص انه يوجه انظارنا نحو شيء عظمه لا ينكسر؟ بكمل بقول الشر يميت الشرير، ومبغضو الصديق يعاقبون، لكن الرب فادي نفوس عبيده. هذه بتقربها القصة فادي نفوس عبيده كل من اتكل عليه لا يعاقب بعد بدك شغلة انت بدك حدا تتكل عليه بدك تضبط لسانك تغير أعمالك وتتواضع هيني نهايه هاي أبدا مش هيني بدك فادي بدك مخلص بدك حكيم منين بده يجي قالنا هاي هي الإشارة لما وصاهم يصنعوا خروف الفصح بخروج بسفر العدد تكررت مرتين قال يكون في عظم مكسور فيه للخروف تذكروا بانجيل يوحنا صح 19 انفعادي عند الرومان اللي عم بيصلبوه يجوا بالاخر صوب نهايه الصلب ويضربوه على اجره ليكسروا له اجره حتى يموت فاتى العسكر يوحنا 19 32 وكسروا ساقي الاول والاخر لحد من هون ومن هون. اما يسوع فلما جاؤوا اليه لم يكسروا ساقيه لانهم راوه قد مات. هيدي نبوه عن يسوع المسيح. الوحيد اللي كسر عظم من عظامه لانه بيمثل خروف الفصح هو الفادي اللي بده يخلصنا. هو اللي بده يطهر السنتنا ويغير قلوبنا ويبدل اعمالنا ويجعلنا متواضعين، فاذا الرابع شيء لازم نعمله لازم ننظر للمسيح ونتكل عليه. مشان هيك هود المزامير مش كلام بشر هودي كلام الرب. داود مطرود من جد مكسور ومهموم وموجوع ومهان قال من كل مخاوفي انقذني. من كل دقاتي خلصني كل عوس سد بحياتي، تعوا لاعلمكم كيف تخافوا الرب لانه انا كنت مش عم خافوا منيح. مشان هيك خسرت. لكن لما تخاف الرب تنتصر وبتاخذ هيدي البركات، وعود الرب مشروطه. بركات الرب مشروطه. اللي بيستعمل هيدي الايات من واحد لعشره من دون ما يقرا الشروط من 11 ل 22 يخطئ خطا كبير اديم نسمع مؤمنين رب وعدك ووعدك كمل المزمور كمل المقطع شوف اين تتطبق هيدي الوعود دعوا ايها البنون اعلمكم مخافه الرب فينا نتعلم نخاف الرب وبعدين هو بيهتم صون السنتنا ننتبه لاي شيء منقوله ننتبه لشو منعمل بالحياه سلام ام خصام ننكسر ونتواضع ونتكل على يسوع